Sort, jeg er stadigvæk ikke sikker at jeg læste tysk. Jeg ja. hader tysk. Jeg forstår det ikke. Ja. Ja. <laughs> vi mødtes på H1 på Hanselsskolen i Aarhus øh. på Tysk. linjen 1999. Ja. Som jeg husker, fandt vi det forholdsvis hurtigt sammen. Jeg synes bare, at vi hurtigt båndede over de æbleskiver. <laughs> ja, det ja, vi havde jo alle fællesråd. Så boede vi alle sammen på kollegiet. Der var der ja. man også skulle til og mødes der, og ja. altså, det kom egentlig rimelig flydende. Ja. Så på den måde er du måske lidt mere på udkig efter nogen du kan med, fordi nu er du jo ny. Ja. Det er med til at hjælpe, men det er jo ikke derfor vi fandt med, det, men jeg tror det er med til at man finder nogen. Mm. Øh, specielt på bacheloren. Det var hver dag faktisk næsten, at vi sad og læste sammen, og lavede eller lavede en eller anden form for gruppeopgave sammen. Ja. Det var dagligt. Jeg fik en vin og malade. Ja, jeg fik en kaffe eller Jeg <laughs> sad og, og, og, og arbejdede ned i... Uh... Nede i klubben, eller ja, hvor, ja. hvor der nu var nogle steder. Og så tror jeg også i forhold til bare at hjælpe hinanden lidt med at få komme igennem nogle af lektierne. Øhm. Men så tror jeg også, at vi fandt ud af på en god måde, altså, hvad det var, vi rent fagligt gerne ville levere. Uden at og, det skulle stikke rig, helt af i extremen. Vi var rimelig enige om niveauet. Du var ja. rimelig om, og der skulle investeres det, der skulle til det. Ja. Ja. Men vi havde også, kan man sige, alle sammen intellektuelle kapacitet til, at ja. vi også kunne have noget sjovt på siden af ja. Ja. Ja. Altså, så det. Ikke jeg tror det faktisk, det er... var det, der var fundamentet. Det var, at vi var alle sammen enige om det, altså et fagligt niveau, ja. eller et fagligt ståsted. Og så kunne vi så lægge en masse sjov ja. oven i det. Ja. Ja. Øh, men vi var alle sammen forholdsvis ambitiøse i forhold ja. til det, vi gerne ville. Og mm. vi ville også alle sammen gerne lære noget. Mm. Jeg, tror, jeg, jeg tror, det var der, vi fandt vores fundament. Mm. Vi, vi havde mange forskellige tilgange til det. Ja, også det, det øh, så man kunne udfordre lidt på tilgangen. Ja. Og vi fik Mm. Vi fik samme resultat, men vi havde <laughs> forskellige måder at komme derhen til. Ja, det er rigtigt. så øhm, det er faktisk. det hjælper altid, når man så også skal lidt sjovt og ja, ja. kan drikke en øl eller kaffe og... for mig er det fedt. Altså jeg tænker nogle gange når vi er sammen med nogle andre, at de måske synes at vi er lidt ind vi er lidt nogle gange, vi siger nogle svært ting. Ja. Øh, det tror jeg da, men, men for os er det bare, fedt. For mig er det mig altså i hvert fald enig. er 20 år, øh... Ja. alt muligt fisopalade. Ja. Hvis det bare havde været det faglige, så havde vi jo ikke ses nu her. Nej. Altså det faglige bare, det var, det var det, vi fandt sammen over. Så er det jo, at vi klinger socialt, at vi stadigvæk mm. den dag i dag vinder. jeg ja, også på trods af, at vi, vi alle sammen en Vi er fire forskellige... Ja, vi er fire forskellige linjer, <laughs> det, det er rigtigt. Men så begyndte vi at ses med hinandens kærester, og senere også børn, så, videre, altså, så blev det jo... Det var sgu ja. alt det udenom. Det var ikke kun det faglige. Ja. Så jeg tænker, det var da mega vigtigt, altså. Altså, det, det er alt for mega i forhold til at være sammen efter. ja. efterfølgende. Øh. Så er det bare fedt at få en, <coughs> en indsigt i, i fire forskellige virksomheder eller brancher. Ja. Ja. Man kunne lidt bare mødes kun for at udveksle anekdoter. Mm. Og det kun bare snakke mm. om, kan I så huske dengang ja. og den der tur i byen? Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så løber et forhold bare altså, det tør, hvis ikke, ja. eller hvis ikke du har mod til at tage nogle, hvad skal vi sige, nogle skarpe snakker om et eller andet, ja. og udveksle nogle ting, at ja. ja. altså, du ligesom flytter dig fremad. Den, den, den sparring, vi har, det er jo mere, hvor vi sparer med hinanden som, som, som personer i forhold til vores liv, ja, i forhold ja. til yes. uh, work-life balance, ja, uh, privat med arbejde og, og kan udfordre hinanden lidt på det. Og, ja. mm. og kan stille nogen, og tør at stille nogle af de der lidt ja. svære spørgsmål, man måske mm. ikke vil stille til nogen, man ikke kender så godt. Ja. Ja. Uh, studiegrupper er en fantastisk del af, del af at læse. Mm. Og, og en af de bedste ting, jeg har taget med mig fra Handelshøjskolen. Det er da, da, da jeg, ja. altså studiegruppen. Ja. Fordi det er jo det er, det er for livet. Jeg ved godt, at studier også er livet, men, men, men det, er, det, er, det er venner for livet. det er noget, man kan tage med sig, og man har kunnet glæde sig over at være sammen om man ja, man det. man mødes på det tidspunkt, hvor alle ligesom skal ud og finde CISD-storvsted, ja. så der tænker jeg også, at der også er ja, nogle, som kan bruge hinanden. Ja, men jeg tror også, at de fleste, jeg kender, det er jo også bachelorstudiet-gruppen, de er faktisk kørt ja, holde, holde i, fordi det, det er det første, hvor du lige ja. Ja, bliver det, kastet ud i det tumult, ja. der hedder at læse. Læse en overbygning, og ny by, og nyt studie, og ny måde at lære på og læse på, og ja, en anden form for faglighed og ansvar under frihed mm. eller frihed under ansvar. <laughs>